Ei hey, tu ce-ai făcut? Te-ai speriat? Ia nu mai aproape, vino, vino. Iar te-ai te nu? Te ce-ai făcut? Iar te-ai speriat?